چرائی سی پوری پنچایت بیٹھی سی جی میں پی شرم نہ سلاما پیندیاں نے اپنا منہ دیکھا لگتا ہے خالی بے ہاں آم آم جی بے لیے تک جائے شرم میرا جوائی لگتا چاچا جی کا شرم یہ کرے آیا دا آیا وا چاہے چاچا تیرا بڑا درویش ہے یہ چادرا چڑھ دیا ہونی تیرے ماسٹر پنڈ چڑو ایک دن سنبالو تس اپنی رنڈی رونا پڑھے مرجے میں پڑھ